יש לנו כאן חבורה של קווים שנחתכים בכל מיני דרכים שונות ויוצרים משולשים. בשיעור הזה אנחנו רוצים, ואם נתנו לכם את המידות של כמה מהזוויות, הזווית הזאת, הזווית הזאת שכאן והזווית הזאת, בשיעור הזה אנחנו רוצים לחשב את הערך של הזווית הזאת. אנחנו נחנה את המידה הזאת x. אנחנו מפצירים בכם לעצור את השיעור ולנסות לפתור את זה לבד. אחר כך ניתן לכם את הפתרון. אנחנו משערים שהמשכתם לצפות בשיעור ופתרתם את זה, או לפחות ניסיתם ככל שביכולתיכם, ננסה לפתור את זה. מה שנחמד לגבי זהו כי יש הרבה דרכים להגיע לפתרון, אתם פשוט צריכים למצוא כל מה שנראה לכם שאתם יכולים לחשב. נניח כי תתחילו בצד שמאל, ממש כאן. אם זאת 121 מעלות, אז הזווית הזאת שכאן היא המשלימה לזווית הזאת ששם. זאת 121 מעלות, 121 מעלות ועוד הזווית הירוקה חייבות להיות 180 מעלות. אז זאת תהיה 180 פחות 121, בואו נראה, זה אותו דבר כמו 80 פחות 21. 80 פחות 20 זה 60. אז זאת תהיה 59 מעלות, נרשום זה כאן, 59. אנחנו רואים שיש לנו כאן שתי זוויות במשולש. אם יש לכם שתי זוויות במשולש, תמיד ניתן לחשב את הזווית השלישית, היות והן צריכות להסתכם ל-180. או שאתם יכולים להגיד כי הזווית הזאת שכאן, נסמן אותה בסימן שאלה. אנחנו יודעים כי 59 ועוד 29 ועוד סימן שאלה חייבים להיות שווים 180 מעלות. אם נפחית את ה-59 ואת ה-29 משני האגפים, נקבל כי סימן השאלה שווה ל-180 פחות 59 פחות 29. זה יהיה 180 פחות 59 פחות 29, אנחנו כבר יודעים כמה זה 180 פחות 59, זה 121. ו-21 פחות 29, אם נפחית רק 20, נקבל 101. אם נפחית עוד 9, נקבל 92. אז זאת תהיה שווה ל-92 מעלות. זאת שכאן שווה ל-92 מעלות, והזווית הזאת שכאן היא הקודקודית עם הזווית הזאת. אז גם هي תהיה שווה ל-92 מעלות. אנחנו כבר ממש מתקרבים. תרכז כעת רק במשולש הזה שכאן למטה. נשמור כאן קצת מקום, נגיד כי זאת ששם גם תהיה 92 מעלות. ובמשולש הזה שכאן למטה יש לנו שתיים הזוויות שלו, אז נצטרך לחשב רק את השלישית. האמת, כי אנחנו לא צריכים לעשות כאן הרבה חישובים בגלל שיש לנו צלע אחת. סליחה. יש לנו כאן שתי זוויות של המשולש הזה, עלינו לחשב את הזווית השלישית. יש לנו זווית 92, זווית אחת היא 29, זווית 180, פחות 92, פחות 29. אנחנו בכלל לא צריכים לעשות כאן חישובים. למעשה זה בדיוק אותן זוויות כמו במשולש הזה שכאן. יש לנו זווית של 92 מעלות, יש לנו זווית של 29 מעלות, והזווית הנוספת תהיה של 59 מעלות. במקרה הזה היא להיות 59 מעלות בגלל שכאן הן מסתכמות ל-180. וגם כאן הן ל-180. אז גם זה יוביל אותנו ל-59 מעלות. יכולנו גם להגיע לזה על ידי לקיחת 180 והפחתת 29 והפחתת 92. וכעת אם זאת 59 מעלות, אז הזווית הזאת תהיה גם היא 59 מעלות, בגלל שאין זוויות קודקודיות. אנחנו סיימנו כאן. x שווה ל-59 מעלות. יש כמה וכמה דרכים שבעזרתם ניתן לפתור את הבעיה הזאת. אתם יכולים גם להגיד מיידית, בעצם עדיף נתחיל כאן. אולי זו דרך מהירה יותר, אבל אתם לא תוכלו לעשות את השלבים הבסיסיים שכאן. זאת שכאן היא זווית חיצונית. היא שווה לסכום הזוויות הפנימיות המרוחקות. לכן, 121 תהיה 29 ועוד הדבר הזה שכאן. קיבלנו כאן את אותו דבר שקיבלנו כאשר עשינו שלב אחר שלב. כאן אנחנו משתמשים בכמה דברים שידענו עוד מקודם על משולשים, ואולי דילגנו על שלב אחד או שניים. אנחנו מעדיפים לעשות את זה בדרך השנייה כדי להיות בטוחים שלא עשינו שום דבר מוזר. בכל מקרה זה יהיה 121 פחות 29 וזה יהיה 92. ואם זאת 92 אז גם זאת תהיה 92. וכעת אם זאת x אז גם זאת תהיה x. וx ועוד 92 ועוד 29 שווה 180 מעלות. ו92 ועוד 29 זה 121. את זה כבר חישבנו קודם. וזה יהיה שווה ל-180 מעלות. אז x יהיה שווה 59 מעלות. יש הרבה מאוד בהם ניתן לפתור את הבעיה.